سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما را دارید از کانال کریپتووفاندر در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا ویدیوها ها سمر واقع شده باشه و رضایت شما را جلب کرده باشیم. توی این ویدیو قراره که در مورد تفاوت های Iیسی او با هم صحبت کنیم این ویدیو هم در همون مجموعه آیسی هست و دونستن تفاوت اینها به سرمایهگذار کمک می‌کنه که بدونن توچه بازاری میتونن واردشن، کجاها سود بیشتری داره و اینکه منافع و امنیتشون کجا تامین میشه. اگه به این موضوع علاقمند هستید، پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو تماشا کنید. سمت راست پایین تصویر شما مجموعه اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبینید. لینک اینها رو در پست همین ویدیو در کانال یوتیوب قرار دادم. اونجا میتونید راک کنم، کلیک کنید و ما رو اونجا دنبال کنید. مجموعه فیلمهای آموزشیمون رو در شبکه آپارات و یوتیوب قرار میدیم. اگر تو الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین، پیشنهاد می‌کنم همین الان دکمه سمت راست پایین تصویر رو فشار بدید، عضو کانال شین، اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع ما یه ویدیو جدید براتون آپلود کردیم، بتونید در سریع‌ترین زمان ممکن مطلع بشید. خب، در مجموعه ویدیوهای آی سی او به این رسیدیم که تفاوت آی سی او با آی پی او و اس تی چی هست؟ دو تا ویدیوی بود که قبلا برای شما تهیه کردیم پیشنهاد میکنم که اگر به یک بار وارد همین ویدیو شدین شما اول ویدیوی آموزشی آی سی و چیست رو مشاهده کنید این بالا براتون کارت میکنم الان میتونید از اون استفاده بکنید بعد وارد این بشین که مفاهیم برای شما کامل باشه این هدف از کارت کردن این ویدیو هم اینه که اون زنجیره آموزشی برای شما صحیح شکل بگیره وگرنه همه این ویدیو ها اون تو هست شما هر کدوم که ناززم داشته باشید میتونید بهش مراجعه کنید اما این زنجیره بهتون کمک میکنه که مجموعه دانشی کامل نسبت به موضوع پیدا کنید. همونطور که در ویدیو قبلی هم اشاره کردم و در ویدیو های آیسی و آPOی ها اومدیم با هم صحبت کردیم. اینا هر همه این ها هم به عنوان یه ابزار مالی هستن که تونسته یک سری نیازهای سرمایه گذار، و دقدقه های اون رو برطرف بکنه تا بتونه منابع مالیش رو در اختیار سرمایه پذیر قرار بده و در این حال ریسک طرف این هم پوشش داده شد بدیهیه که موجودیت هر کدوم از این انتیتی ها در غالب مفهوم و تعریف عملکرد اونها متولبر میشه در ادامه ما میخوایم به تفاوت های آی و آی او با هم بپردازیم خب همونطور که اشاره کردم تفاوت ICQ با IPQ رو قبلا اشاره کردیم تفاوت ICQ با STO هم توی ویدئوی گذشته تشریح کردیم این بالا براتون کارت میکنم بتونید ازش استفاده بکنید و تفاوت ICQ با IE رو توی این ویدیو می‌خوایم ببینیم ICQ و VCQ کرات هم در ادامه تشریح میشه هر کدوم از این عبارات مخفف یه جمله‌ی بزرگتری هستند. ICO اینیشال کوین آفرینگ دیگه عرضه اولیه سکه، اینیشال اکسچنج آفرینگ هم عرضه بر بستر صرافی هست علت اینکه این, این ICO به وجود اومد، اتفاقاتی بود که توی ICO سال 2017 رخ داد. یعنی زمانی که بازار رونق گرفته بود، همه دنبال بیت کوین بودن و بیت کوین هم داشت هر روز افزایش قیمت پیدا می‌کرد. این طرهای مربوط به آی او خب خیلی مورد توجه قرار گرفت با توجه آروایی های رویایی هم که داشت یعنی بازدهی های رویایی چند ده هزار برابری که وجود داشت خب خیلی ها می روی اینا سرمه گذاری می کننم می کننم تو این دهتایی که سرمه گذاری می کننم پنجتاش کلاورداری باشه پنجتای دیگرش هم یکیش بگیره تما زرزیان هم جبران شده که هیچ کلی هم سود بردم خب بعد از یه مدتی که بازار از رونق افتاد یهو دیدیم که با حجم زیادی از اینها مواجه شدیم و خوب دوچار مشکل کرد سرمایه‌گذارا رو و عملا به این مفهوم بلاک چین بی اعتماد شدن. خب یه سری ابزارهایی توی این بازار وجود داشت از جمله ها که بستری ها برای معامله‌گری یه ویدیو تهیه کنیم در خصوص شاخص های یک صرافی دیجیتال پیشنهاد می کنم اونم ببینید نکات مهمی توش هست سمت راست بالا کاردش می کنم که بتونید ازش استفاده کنید اما اینجا نقش صرافی به چه صورتی ؟ صرافی اومده رو بستری که داره یک سری امکانات در اختیار تر و پروژه علاقمندان تأمین مالی قرار داده گفته که من این بسته رو دارم به جای شما میتونم بیام تر رو بررسی بکنم بالا پایینش بکنم نقاط ضعف و قوتش رو در بیارم و شروع کنم به بازار خب همونطور که تو این جدول میبینید هدفه که برای ای او در نظر گرفته شده کسایی هم که تو اون اکسچنج دارن معامله میکنن اما تو ای نه خیلی گسترده تر از یه دونه اکسچنج هست خب پس اینجا به این نتیجه میتونیم برسیم که اون صرافی های دیجیتالی که بزرگتر هستن از اقبال بیشتری برای تامین مالی برخوردارن یه کانتر داره که توی ای او اون اکسچنج میتونه باشه اما توی آی سی او اون دیو تیمه یعنی کسی که پاسخگوی شما هست توی وقتی شما دارین سرمایه گذاری میکنی اون اکسچنج هست ولی توی آی سی او یه تیمه میتونه تیمه بیاد خودش وادنام کنه تو بلک لیست بقیه سایت های مثل ICO او هم قرار بگیره و کسی دیگه مثلا بهش قبولش نکنه تامین مالیام براش انجام نده اما اینجا شما با یه اکسچنج طرفین کانتریبیوشنی که توی آی ای او انجام میشه روی اکسچنج اکانت در صورتی که رو آی سی او توی روی قراردات های انجام میشه عدمینی که مربوط به آی او هست یه صرافی در صورتی که تو آی سی او همچین چیزی رو نداریم پراژیکت اسسمنتش توسط آی ای او ا... توسط اکسچنج انجام میشه در صورتی که این موضوع خب تو آی سیو وجود نداره و همینجا بگم که یک سری حزینه های مارکتینگ هم بهش تحمیل میشه نیازمندی های راهندازی داره توی آی ای او در صورتی تو آی سیو همچنی چیزی رو نداریم و توی آی ای او عملاً کی و آی سی و آنتی هم انجام میشه در صورتی که توی آیسیو همچین چیزی نیست و اگر هم باشه توسط یه ترت پارتی انجام میشه توی حوزه کی وایسی که خب این مهمه و میتونه سرمه گذار سرمه پذیر دچار مخاطره بکنه خب اینم از این محله که اون صرافی یه بار بحثای شناسایی مشتری رو انجام داده کی وایسی رو انجام داده در صورتی که توی آیسیو همچین چیزی نیست یا قوانین و مقررات مربوط به ضد پولشویی رو آنتی مانی دی... لاندرینگ داره در صورتی که توی آیسی هم چنین چیزی حاکم نیست رو حوزه بازاریابی هم توی صرافی ها این هزینه در معرفی دیده شده در صورتی که آیسی رو تازه حالا حالا بعد بود کلی هم خزینه کنه تازه لیست بشه توی این سایت که دارن معرفیش میکنن بعد از اونجا هم تازه کلی بوده برای لیست بشه توی یه صرافی که اینا هزین قابل توجهی داره بعضا بی تا بیت بیتکوین دریافت میکنن تا بذارن طرف بیاد وارد یه مارکت اونا بشه تو سگمنتی که اونا مشتری جمع کردن دور خودشون و خب این عدد قابل توجهی جز هزین های مخفی پروژه دیده میشه لیکوی دی صرافی خیلی بالاتر از آی هست و شفافیتش به مراتب بالاتره و حمایتی هم که از سرمایه گذار انجام میشه به مراتب بالاتر از آیسی او خب عملا آی ای اومد اون مشکلات مربوط به اعتماد به پروژه آینده پروژه اصلا این طرح به درد میخوره یا نمیخوره رو رفت کرد چند تا مثال جالب براتون بزنم مثلا صرافی بیت تورنت توکن مخصوص بایننس و ارائه کرد کمتر از 15 دقیقه دوم مییز ه دهم میلیون دلار تونست منابع مالی جمع کنه یا مثلا اولین آیوی که انجام شد تو بایننس بود. و در اون پروژه تو حدود 20 22 ثانیه 6 میلیون دلار تامین مالی انجام شده خب این عدد های بزرگیه و اگر دقت کنید این با نسبت به بازه زمانی خب اصلا قابل مقایسه نیست با روشهای مرسوم و سنتی که الان داره انجام میشه خب در نظر داشته باشیم که این تفاوته برای من سرمایه گذار از لحاظ چی اهمیت داره اینکه بدونم کجا دارم چقدر پول میذارم و این پوله چقدر احتمال داره که پروژه فیل بشه در صورتی انگار شما تو آی او دارین از یه ایجنت خوب استفاده میکنید که بهتون مشاوره میده که مثلا تو آی او بایننس شرکت بکنی یا نکنی و خب این اهمیت ویژه‌ای داره حالا لیست این آی او رو از کجا می‌تونیم پیدا کنیم برگردیم به یه وبسایت که من به شما اینو نمایش بدم سایت آی سی او بنچ که قبلا هم به شما معرفی شده الان فقط می‌خوام برگردم به قسمت آی اوش رو با هم ببینیم اینجا رو آی او کلیک می‌کنم من لیست آی او ای که مربوط به این سایت هست و برای ما میاره و ما میتونیم از بین اینها هر کدومی که میخوایم انتخاب بکنیم ریتینگی که مربوط بشه توکنی که تعریف شده زمان شروعش یه دیدی نسبت وای پیپرش پیدا کنید و این که حالا این مثلا میگه ای تموم شده و حالا ما میتونیم بگریم دنبال اونایی که تأمین مالیش هنوز تموم نشده و از اونها استفاده کنیم و این سایت ها به ما این خدمات رو ارائه میکنن که به راحتی بتونیم عملا بازار رسد بکنیم این اون لیست دیدبانه توی صفحه آنلاین کارگزاریتون که یه لیست کوتاهی در اختیارتون قرار میده که شما بتونید ازش استفاده کنید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین بتونید ازش استفاده بکنید همونطور که قبلا هم تاکید کردم اینا مجموعه ویدیو های آموزشی متصل به هم هستند اون محتوای آسی او روخدمما تاکید می کنم که قبلش ببینید بعد بیاید سراغ اینکه حالا تفاوتشی چی هست. اگر این ویدیو رو پسندیدین لایک کنید با شیر کردن این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی و ارسالش برای دوستتون به ما کمک می کنید که بتونیم، صحبت و پیاممونو رو به مخاطبین بیشتری برسونیم در انتها هم یه سری ویدیو برای شما به اشتراک گذاشتیم که این ویدیوها ها ویدیو است که به شما کمک میکنه مجموعه دانشیتون افزایش بده کنه از همه مهمتررک تا الان سابسکرایب نکردین کانال ما را حتما سابسکرایب کنیم اون زنگوله هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و ویدیوهایی که برای شما به اشتراک میذارییم زودتر از بقیه مطلع بشیم ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار